Hei! du noen mellom 14-18 år som har ADHD? Nå er vi i gang med å rekruttere til et helt nytt forskningsprosjekt i BUP, eller barn og ungdomspsykiatrien, vi prøver ut et nytt behandlingstilbud med kognitiv atferdsterapi i som vi tror kan være nyttig for disse ungdommene. Vi vet at ungdom og ADHD strever med å konsentrere seg på skolen. Mange kjenner på inre uro, impulsivitet, svingende humør, nån strever socialt, O många upplever att det blir mycket mas och konflikta igen. Vi ser att många med ADHD har ju god nytta av medicin. Men medicin funkar inte lika gott för alla. Mediciner heller inte ungdomar färdigheter som man treng för att hanske med vanskeligheterna sin över tid. Vi forskarteamet önskar pröva ett kognitivt beteendeterapi i gruppe som tilläggsbehandling till medicin för ungdomar med ADHD. Vi ska se om dem som får det här behandlingsutbudet upplever mer mestring och har en bedre fungering efter behandling, en de som får standard oppfølging i BUP. På behandlingsgruppen vil vi snakke og undervise om tema som oppmerksomhet, hukommelse, problemløsning, sosial fungering og hvordan vi best kan håndtere bekymringstanker og stress. Deltakerne får tilpasset oppgaver som man skal trene på mellom timene og man får en egen coach som ringer dem opp og hjelper til med motivasjon underveis. Ungdommer som vil bli med, må enten være i BUP eller henvise av fastleie. Deltakerne blir tilfeldig trukket ut til blir med i behandlingsgruppen eller i kontrollgruppen. Behandlingsgruppen består av 6-8 ungdommer som møtes en gang i uka over 12 uker etter skoletid. Og disse møtene varer i 90 minutter om man får mat når man kommer. De som blir trukket ut til å med i kontrollgruppen, de fylles opp med standardbehandling med BUP. De må komme til intervju, fylle ut noen spørreskjemmer og som belønning for dette så får de et gavekort. Vi har allerede godt i gang med prosjektet, og tilbakemeldingen fra deltakerne så langt har vært veldig positiv. Mange synes at det er bra for å få møte andre ungdommer som strever med litt av det samme som seg selv. Noen opplever å få nye venner, de får utvekslet masse erfaringer, og de aller fleste får nye ferdigheter. Dersom du kjenner noen som kan være aktuell for dette prosjektet, så må du ta kontakt med oss så fort som mulig.